A legtöbb esetben cigány származású nők külön ugyankolt ebbekben, cigánykolt Tehát valójában én gondolom, hogy ott érli az embert a első, legelső is megkülönböztetés. Cigány települ a gyerekekbe tudnak járni iskolába, az az kell, hogy minél több gyerekbe kell tenni a belválkosba. Tudom, hogy annak a 150 gyermeknek sokkal és sokkal jobb lesz egy integrált könyézben való tanulás, mint egy cigánytelepibe. Sziasztok! Kaproncai Stefi vagyok, ez itt a Bátor és Szabad legújabb része. Ma egy olyan embert szeretnénk bemutatni nektek, aki évek óta a megkülönböztetés ellen küzd. Glonci László egy kelet-magyarországi gyermekotthonban nőtt fel, majd kömmüvesként dolgozott. A fia viszont már tanári szakos diplomát szerzett. Laci jelenleg a nyíregyházi huszártelepen él, és bár megtehetné, hogy elköltözik. Mégis marad ott, ahova nem hajt be a taxi, nem viszik ki a pizzát, és általános a mély szegénység. Ő nap mint nap azért dolgozik a telepen, hogy az ott élő gyerekek egyenlő oktatásban részesüljenek, és esélyt kapjanak egy jobb életre. Laci emberi jogi aktivista, aki saját bőrén tapasztalta meg a kirekesztést. Bár nem volt egyszerű az útja, továbbra is hisz benne, hogy ha ő nem áll ki önmagáért és másokért, akkor nem érhet el változást. Laci az elmúlt években 150 gyermeket segített közelebb a jobb jövőhöz, és közben a helyi korrupció ellen is hatékonyan küzd. A mai adásban arról beszélgetünk vele, hogy hogyan tud ennyi év és akadály után is ugyanolyan lendülettel és lelkesedéssel segíteni azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Tartsatok velünk! Nagyon rullak, hogy itt vagy velünk. Szia, és köszönöm a megkívást! Mesélj egy kicsit arról, hogy honnan indultál. Milyen volt a gyerekkorod? Tulajdonképpen államigondozott voltam. Születésem több kezdve, három naposan kerültem államigondozásba. háza, Berkesz, és Berkeszre tanultam Kajnarcáteresiskolát, majd ott lett egy nagyon jó kiváló tanár, uh -huh. aki szinte olyan volt, mint az apukám, és Kisváden. Ingáztam, tehát reggel jött, hozott, reggel este vitt haza, voltam, amikor ott aludtam. Tehát én hasonló volt, mint egy nevelőszülő, de mégsem az, hiszen ott dolgozott. És utána, amikor elvégeztem a 8-átárs iskolát, akkor átkerültem, tisztadom, hogy gyermekvágosba, különösen uh -huh. a Ott elvégeztem a három évben a szakmunkásképzőiskolát és éltem a mindennapos életémet Első házasságomból lett egy fiú, ő angol fizikaszakos egyetemi bizottségén rendelkezik, tehát a NER. És a második házasságomból megvan kényel, meg megvan gyermek egy inga Dani és egy nevelt lány Amanda. És milyennek voltak az iskolás éveid, mire emlékszel? A nyári időkre, tehát a nyári szünetekre. Az osztálytárságnak, akiket úgy még nagyjából megismerek, mm. már azért sok volt, de hát azért olyanok járt a légyasztályban, mint a Káli mm. És még különböző ö, fiúk, akik ö, valami elvitték a pályafutásuk alatt. Mint például te? Igen. És a rengeteg táborozás, a legszebb gyermekkorom volt, amit mindenkinek kívánok. Mikor tapasztaltál el először megkülönböztetést roma és nem roma emberek között? Majd mikor jött a rendszerváltás, és ilyen multi akkor jelentkeztem mondjuk különösnek, bár már akkor nem kezdő különös voltam, ennek ellenére felvételt nem jártam. Mm -hmm. Vagy éppen diszkóba, akkor mentünk a diszkóba, bőrünk nem engedtek be. De azt nézem, egyszer volt egy olyan kérdés egy nemzetközi sajtó részéről, hogy én szerintem, mikor van kérjel az ember legelőször, úgymond hátrányos megkülönböztetés. Szerintem az első diszkrimináció hátrányos megkülönböztetés, akkor hát te születéseknél. Uh -huh. és, és miért is mondtam én ezt, mert tudán tudom, hogy a is forrlalkozott nagyon sokat, ilyen ügyekkel, illetve az elvottak a alapítványa. A legtöbb esetben cigány számozásunk, mert ők ugyan kolt ebbekbe, cigány Tehát valójában én gondolom, hogy ott élvi az embert a legelső hátrányos is. Mondtad, hogy, hogy valami megváltozott, hogy régen beengedtek, hogy a rendszerváltozás előtt, amikor még nem a multi cégek voltak, akkor dolgozni kanyag volt. És mi az, ami, ami változott? Magyarországon a rendszerváltás óta divattá vált a hátrányos megkülönböztetés. Mm. És itt értek a diszkók, taxizot, taxisokra különböző olyan szolgáltató helyiségek, ahol mondjuk pizzát lehet rendelni ahol én lakók, gyerekek házának hozzá például a pizzás megmondja, hogy nem viszik be a telepre, ki tud mennyi érte. Hm. Vagy valamelyik a deréke taxival vittem hazám is, megmondta a taxis, hogy ő nem hajlandó bevinni. Huszál hm. telepen nem, tehát cigánytelepeken nem visztek. Hm. És ezért fordultál a jogvédelem felé? Nem. Ugye nekem a feleségem az nem roma, hm. és egy évig próbáltuk, hogy szülőként próbálja elérni azt, hogy a gyereket vegyék át a mandát egy integrált iskolába, Ez egy nagyon jó iskola, hogy ne engem lássanak, hiszen a gyerek olyan feje, mint az anyja. Ezért az anyukát tudtam. Uh -huh. Egy próbáld meg, és akkor próbálta, próbálta, próbálta, egy év és még nem vettek át. Mert akkor nekünk zajlott, ugye én a cfc voltam a önkétes munkatársa, és akkor szóltam Adjanak, hogy Adjan, hanem, ha nem, tudom a gyerekeket de És akkor neki is kellett egy fél év. Hm. Ahhoz, hogy egy a, a cián települ a gyerekekbe tudanak járni iskolába, az az kell, hogy minél több gyerekbe kell tenni a belvárosba. Jöttek a gyerekek szülei, hogy hát Laci, Igazadban át akarjuk ünni a belvárosba, melyik a közletiskola, mondom hogy melyik. És bevezettem egy olyan szokást, hogy tanulják meg azt, hogy tulajdonképpen miről is szólt a per, tehát a szabadiskolaválasztások. Uh -huh. És adtam nekik általában két-három hetet egy hónapot. És nem, nem tudták, egyszer, nem tudták bejártni magunknak a gyerekeket. Uh -huh. Nekem is eleinte a nehezen ment, de hát volt két jó tanárom, egy nagyon jó ügyvédem, aki a mai napig dolgozok, és sajnos a legjobb tanárom az a múlt évben távozott, sajnos közülünk. Azt meg egy kis Tibi, hiszen a is dolgozott. Ő megtejtotta nekem azt, hogy, hogy lacinálhat fel egyszer, tudta, hogy bennem van az, és akkor így minden egyes ügyet átbeszéltünk. És így nagyjából úgy kiferesztettem magamat, most már egyedül dolgozok. Mm -hmm. És menjünk meg egy kicsit vissza, hogy ez az iskola, amilyen telepen van, az rosszabb? A minőség, én azt mondom, hogy a minősége rossz. Mm. Egyszer. A tapasztalat is ugyanazt támaszta alá, amit én állítok. Hisz a kompetentszel tesztjük sokkal, de sokkal rosszabb, mint a belváros. És mi hagy téged? Tudom, hogy annak a 150 gyermeknek sokkal-sokkal sokkal jobb lesz az oktatási rendszere, sokkal-sokkal sokkal többet fog egy integrált környezetben való tanulás, mint egy cigány telepibe. hogy látom azt a gyereket, minden nap a buszra, és örömbe megy oda, jó érzéssel mennek iskolába tanárok szeretik őket, felzárkóztatják őket, függetlenül attól hogy még gyerek, hogy van lemaradva. És ez egy öröm. Tehát öröm nekem is, hogy sikert értem annál a gyereknél, de öröm a szülőnek és a gyermeknek is. Azért ez tök nagy bátorság, nem, hogy szembeszálltál azzal, amit mindenki más elfogadott? Hát igen, akkor, ö, akkor is és most is egyenlő csinálom ezt. Ö, Tulajdonképpen minden szülőnek van véleménye, de úgy nyilvánosan nem mondják el. Sok elgény se tudtam elmondani. Én úgy gondolom, hogy most jelenleg ott tartunk, hogy szerintem a huszátenet 900 a annak, hogy úgy, ahogy ki tudtuk fejleszteni a buszövet. Tehát azért ott elértem egyedül azt, hogy legyen fekvőrendőr, elértem azt, hogy utcátáblák legyenek, elértem azt, hogy kamerrendszer legyen, eléltem azt, hogy zebrák legyenek, és soha adnám a védelségig. Szerinted te bátor vagy? Mm, én nem, nem bátorságnak nevezem ezt. Hobbinak is nevezném, majd azt, hogy szeretem csinálni. Ö, annak érde mindig azt mondta, is nekem, hogy a te nem tudsz veszítani. És van. És ez az, ami visz előre. Azért egy olyan helyzetben, hogy azt állami gondozottként, roma származásuként, nyíregyházáról, a szegregátumból, hogy ami, ami nagyon sok mindenkinek meghatározza az életpályáját. Te mégis azt mondtad, hogy nem, én másképp fogom csinálni. Mi kell ahhoz, hogy az ember így szembe merjen szállni azzal, ami ilyen út ki volt neki jelölve? A Zsakek Bérna mindig azt mondta, hogy fiam az igazatokért álljadok ki mindig, és volt. Mert ha nem álltok ki, akkor előbb-utóbb elnyomnak, és azt nem szabad engedni. Miért nem szabad? Mert én úgy gondolom, hogy amit ö, ö, lehet másnak, azt lehet nekik is. Miért laksz még mindig a huszárterepen? Lehetett volna rá lehetőségem, hogy kitörjék a huszátelepről. az hogy miért lakok ott, nem azért, mert szeretek, de nem szeretek, hogy úgy tükörben meg reggel, hogyha fel lépni, hogy nem azt a gulomc lászlót látom a tükörben, vagyok valójában. Ha nem fogadok bizonyos feltételeket, bizonyos ajánlatokat, valószínűleg már a városban adjék, valószínűleg jó munkahelyen, jó fizető állással. Nem kell. Mit tartasz a legnagyobb sikerednek, Laci? Azt, azt tartom a legfontosabbnak, hogy még Magyarországon senki nem tudt zárni bezárni, per nélkül. Én betudtam szikányiskolát, hámat is. Sőt, egy-egy felmenő És pernékül Mi Milyen sikerett titka szerinted? Milyen sikerül neked az, ami egy alapítványnak fizetett, alkalmazottakkal nem? Addig járvok a hivatalokoknak a akár levél, akár személyesen, vagy telefonon, még ilyenben nem ütöm azt, hogy, hogy pontosan szartan a végre, egy-egy Soha nem adott fel? Nem. Mi jelent neked a szabadságot, mikor érzed azt, hogy szabad vagy? Hát tulajdonképpen a gyermekeimmel való együttlét. Kevés időt öltök velük sajnos, sokan munkám, pl. képviselő lettem, de az, amikor értük, megyek az iskolába, haza viszem őket, és vagyok velük. És mit üzennél a, a nézőinknek, a nézőknek, hogy mi az, amit ők tehetnek, azokért a célokért, amiket elmondtál? Hát szerintem először is tudatos kéne mindenkiben, hogy ő önmagukért kitalálni az embereknek. Aval is jó, hogyha tisztebben van mindenki, hogy ha jogségelem él az embert, akkor azt hogy meg kell oldani. És nem csendben maradni. Tehát ő, valamik nap este 11-kor hívtak fel, hogy már feküdtem az előzetekkel, és hogy placi gyeremememet itt és itt vagyok, és te megengededek be. Kifizettem 40 ezer forintot egy Vertnász szállónak is. Vert vagyunk, de mégsem be. De kifizettem és úgy kell és akkor meglátott a rende, hogy ma, itt jó lesz, a maga az jó, jó, mindjárt rendezzük, hogy a pénzt is visszakat meg. Mondom nekik, hogy figyeljetek ide, meg kell tenni az eljárást. Mert addig, míg ezt csinálják veletek, addig nem fogtunk lévülésülni. Tehát hiába van pénzetek, ha nem vettek el egy ilyen a helyre, akkor pont karácsony volt, és hogy kikapcsolódtak a három gyermekre a szülő, az anyukával, akik egyébként becsületes életmódot folytatnak, és tényleg tisztességesen dolgoznak, nap 12 óráznak, és nem vettek el, mert a számozásuk fekete, mint cigány. Tehát én, én azt, azt gondolom, hogy addig, amíg ilyenek előfordulnak, addig szükség van a mindenkinek, hogy egy öntudatos legyen, és, és az igazáért, ami sérelem éri, álljanak ki magukért. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy eljöttél, -e. nagyon örülök, hogy beszélgettünk. Én köszönöm a megkívást és a lehetőséget.